فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله ربنا آمنا بما انزلت وانت معنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال ونطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي نرجعكم فاحكم بينكم لكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيهِمُ وُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِمُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلَمُ حكيم، إن مثلاً عيسى عند الله كمثلي آدم خلقه.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 نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يد يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. يا كتاب <تصفيق> لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون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 من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات لفضيله الحق محمد وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ لا هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم كل إن الفضل بيد الله